بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما أن كل شيء في تغير دائم فعلينا إذا أن نعتنق موقفا تجاه فكرة التغاضي عن كل ما هو قديم وتبني كل ما هو جديد فدائما ما يحل شيء جديد محل شيء قديم فمن خلال التخلص من كل ما هو قديم وغير ضروري بالنسبه لنا نملا الفراغ في حياتنا كما اننا نخلق فيها اشياء اخرى جديده واكثر اثاره وعلى العكس عندما نتمسك بالقديم نخلق في حياتنا حواجز ومعوقات وركود وينطبق هذا المبدا على عاداتنا ملابسنا القديمه الاشياء القديمه والباليه التي نضعها في الخزانه ولا نريد ان نفرط فيها او حتى الاشخاص لابد أن تكون على استعداد لتقبل فكرة القدرة على الاستغناء عن الأشياء والتغاضي عنها فإذا حببت مثلا بعض الأشخاص وأقنعت نفسك بأنه لا يمكنك الاستغناء عنهم على الإطلاق فإنك بذلك ستضر نفسك لأنك حينها لن تتقبل فكرة مجيء أشخاص آخرين ليحلوا محلهم أما عندما لا تقيد نفسك وحياتك بهؤلاء الأشخاص وتستطيع الاستغناء عنهم وتتجه نحو احتمالات أخرى جديدة فسوف تقيم علاقات جديدة وهذا أفضل لك إن أجسادنا يمكن أن تعلمنا الكثير عن قيمة التخلص من القديم فهناك ست طرق وأعضاء مختلفة بخلاف الجلد يستخدمها الجسم من أجل التخلص من المواد الغير مرغوب فيها فعلها من كارثة كان ستقع لو لم يكن جسدنا له هذه القدرة على التخلص من مثل هذه الأشياء التي تضرنا ومن نفس وجهة النظر هذه فإننا نحتاج إلى تجديد أنفسنا ذهنيا فالخلاصة من هذا الأمر لكي تتمتع بحياة سوية تخلى عن كل هذه الأشياء القديمة التي لم تعد في حاجة لها فبخلاف أنك ستشعر بتغير ملحوظ ورقي ونهوض ستجد نفسك فجأة وكأنك مغناطيس ينجذب إليه كل ما هو جديد